كابا <سؤال> غلب الله بحال دابا الميناح ديال الفاره حنا كرهنا نعطيهم كلشي راه انت عندك واحد المبلغ محدد وعندك مجموعه ديال الانديه راه نهار اللي كنكونوا كنقسموا داكشي راه القايبه ديال الوطني القايبه لهذا وكي عندي مع هذا مع الخوص كان راه حسن العوال فهمتي بمعنى راه ماكنقولوش ماشي اه ماشي بالسهل انك توزع داكشي عيش منه كنحاولوا ما امكن التوزيع يكون على حساب المرصوديه ديال كل فرع والسعه ديال كل فرع واذا عند الاخوان شيء يعني